Це традиція вже отак от кожного ранку, коли служиться, приходжу, чи кожного вечора, коли вечірня, прихожу, і запалюю свічки, Отак, Олег Шліхта служить у храмі Іверської ікони Божої Матері. Розповідає, церкву освятили у 2014-му, з того часу він її настоятель. Майже шість років храм належав до Української православної церкви, але після отримання Томосу священник разом із громадою вирішили залишити московський патріархат молоді багато. Відповідно, що молодь у нас сама, якби в сьогодні, сьогодні за нас курінше доходить до того всього. Вони розуміли, що треба щось міняти, тому що, ну, е, ту позицію, яка зайняла е, Московська УПЦ МП, в Україні, стосовно самої України, стосовно самої держави, ну, з цим треба було щось якось, з цим треба було урвати, тому що або хай би вони міняли свою позицію, можливо, вони так і залишилися. Ось але позиція була явно ворожа стосовно України самої. Перше, що змінили після виходу з московського патріархату, мову богослужіння, пригадує священник, каже, раніше літургію проводив лише старослов'янською. «Колись мене, ну, мені не, подобає, чесно, коли не подобається українська мова, як була службова, поки сам не почав служити на українській мові. Вона настільки класна, настільки доступна. І я на деякі, деякі молити, я почав зовсім по-іншому розуміти, чесно кажу. Я їх і раніше розумів, але по-іншому розуміти почав. Одразу перейти на українського богослужіння було важко, розповідає настоятель, тому робив це поступово. Ну це просто питання часу, помаленьку я сам. Я щоб трошки якось акліматизуватися, значить послужив от віловіці в монастирі трошки. Це теж мені також допомогло. от, Як би, от. і по зараз, слава Богу, на українській мові. Всередині церкви ж не змінювали нічого. На стінах тут і досі є молитви старослов'янською, зберігаються й ікони, які храму подарували священники московського патріархату. «Ікона не втрачає своєї святості. Ну, можливо, я думаю, що хтось би так і сказав, що от вона вже не така свята, бо вона в розкольників. Можливо, хтось так, ну, хтось так говорить, що Та благодати немає. Ну, це смішно». Олег Шліхта пригадує, коли приєднався до Православної церкви України, багато знайомих відвернулись, підтримали дружина і духівник. Просто всі відвернулися і все в одну хвильку. Тобто, просто відвернулися. Перестали вітатися. Значить, там постріли не замічати мене. Ну, це зразу так ображало взагалі потім ну, не вітаються, а інші люди вітаються, зато. зато сьогодні я можу йти спокійно дивитися людям в очі». Незважаючи на усі труднощі, з якими довелося зіткнутися під час виходу з Московського патріархату, про своє рішення, каже Олег Шліхта, не шкодує. «Ні особливо зараз ні, сторас ні. Я не відчуваю крові на своїх руках». Анастасія Чечко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.